Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hej på dig og hjertelig velkommen til episode 16 av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstlig intelligens i skole og undervisning. Jeg heter Magnus Nord, sammen med meg har jeg Eva Brattvold, og dagens episode har vi kalt «Skjett GPT til norske elever». O vi er så heldige å ha med oss Odin Nøsen. Velkommen, Odin. Tusen takk, tusen takk. For de som eventuelt ikke kjenner deg, kan du fortelle kort om deg selv? Ja, jeg jobber til Vanlis som rådgiver for skole hos kommunalsjef for oppvekst i Rønneberg kommune. Og har lang fattstid å jobbe seg i skolen, både som lærer og skoleleder i mange år, og nå som rådgiver for skole som sånn, i korte trekk. den vi har en liten overraskelse til deg. Eh, vi har kastet oss rundt, og så har vi laget en ærespris på vegne av podcasten vår. Og æresprisen for Pedagogisk Intelligens 2023 går til Odinøsen. Applaus! <trykk> tusen takk, tusen takk! Eh, Eva, kan du lese på juryens begrunnelser? Det skal jeg gjøre. Og begrunnelsen som vi har, det er som følger. Det er med stor glede at vi i juryen utnevner Odin Nøsen som vinneren av titlen Pedagogisk intelligens sin ærespris for 2023. Med hans imponerende bidrag har Odin demonstrert enestående vision, dedikasjon og dyktighet i å implementere kunstig i undervisningsmiljøet. Odin Nøsen har ryddet vei i personvernutfordringene som har gjort det mulig å ta i brukt skjatt GPT for elever i Randabergsskolen. Hans nyskapende tilnærming har vist vei for resten av skolenorge til å finne en integrasjon der man ivaretar personvern samtidig som teknologien blir tilgjengelig for elevene. Mens de fleste andre sa at her må vi tenke oss om å bruke lang tid på å konsekvenser, gikk Odin foran og viste vei med god faglig dyktighet i forhold til DPI-er, ROS-analyser og databehandleravtale med OpenAI. Takket være Odin vil mange norske elever få tilgang til GPT-språkmodeller i 2023, i stedet for i 2024. Jurin vil fremheve Odins etiske forståelse og omsorg for personvernet til elevene. Han har implementert streng sikkerhet og personvernregler, for å sikre at kunstig intelligens brukes på en ansvarlig og trygg måte. Odin Nøsens bidrag innen kunstig vi har en varig innvirkning på norsk skole, og vi fortsetter å inspirere andre til å utforske og implementere nye teknologiske løsninger for å forbedre læring og undervisning. Vi ser fram til å følge hans videre arbeid og ham lykke til i fremtidige prosjekter. Dette var juryens begrunnelse. Øy, øy, ja. Tusen takk, tusen takk. Det var hyggelig å få en æresbevisning for, for jobben som ble gjort her. Nå må vi jo tilstå at den medfører kun heder og ære, men vi synes det var på sin plass å æres den som æres spør. Er det ikke sånn vi ser Magnus? Jo, absolutt. Og er heder og som... ære. Heder og ære må... kan av og til være litt ja. Du hørte det, Magnus. Heder og ære ja. kan alltid bli litt undervurdert, og det, det er vi enige i. Vi liker godt, Heder og ære, vi også. Det ska vi ikke stikke under en stol. Det vi skal snakke om i denne episoden, Odin, det er det arbeidet du har gjort i forhold til å gjøre dette. Først med, for dine egne elever, og så har det blitt et, på måte, et øvingsbilde for resten av skolenorge. Så skal du ta oss gjennom historien og dine tanker og forhold til hva dere har gjort? Ja, det kan jeg godt. Uh, altså, det hele begynner jo for med at jeg er jo litt sånn teknisk nørd over i undersnittet uh, og interessert i ting og har jo for så vidt fulgt denne kunstig uh, en del og har for så vidt og interessert meg over som jo jeg konsekvent kaller det. Uh, mer enn kunstig intelligens, for, for det, er, det er bare en samlebetegnelse. Og, og jeg har jo vært innom OpenEye sine tidligere modeller eller før de kom med chat-GPT som, som tjeneste og på en måte kost meg og prøvd å forstå hva det var eller å sette meg inn i det og sett at dette hadde jo vært en, en spennende ting å la elever få tilgang til, sammen med at jeg kjenner jo relativt godt til GDPR-lovverket og vet jo da hva utfordringer og og rammer som på en man må på plass før vi kan gjøre dette. Og så når da selvfølgelig 30. november 2022 kom og chat var et faktum, så var det jo på en måte litt katten ut av i forhold til at her er det noe som elever kommer til å begynne å bruke, og må på en måte få dette til å ramme det in og gi dette til skole, til elever og lærere på en måte som gjør at de har lov til å bruke det. Det er et litt sånt motto jeg har som, som skoleleder og og, og ansvarlig for en del IT-tinger i Rødøyskolen, at jeg liker at ting skal være tilgjengelige for alle, og ikke bare sånn ildskjelsprosjekt i sånn gråzonen av hva som er greit og ikke greit. Og, og det jeg da gjorde var jo, punkt 1, les meg opp på alt som står i Terms of Use of Privacy Policy hos OpenEye. Og der står det jo for så vidt nok så ryddig og greit som gjelder og hva som ikke gjelder. Og de, eh, vi, vi kunne jo ikke bruke chat-GPT som tjenesten som Open OpenAI tilbyr. Men OpenAI tilbyr også det som kalles API'er, altså koblinger direkte mot språkmodellen des. Og der gjelder det helt andre regler. regler er... ja. Kanskje du, for de som ikke var helt med på det siste du sa nå, ja. i forhold til dette med Open AI, at den ikke kan brukes sånn som den er, så er det fordi at der må man opprette en egen brukerkonto. Ja, du må... ikke kan bruke feide uh, for pålogging. Og det er det du løser gjennom disse API'ene. Uh, jeg, kommer... jeg, lø, jeg løser noe enda viktigere, egentlig. For en ting er at uh, for å bruke chat-GPT så må du logge deg på med en konto og legge igjen et mobiltelefonnummer. Du uh, det hadde ikke blitt løst om du logget deg på med feide. For litt av utfordringen er jo her at du lägger igjen en identitet uh, hos OpenEye. Og den identiteten kan jo da åpne og knytte ulike ting til. Og, og akkurat i starten så ble på en måte alt du skrev inn til chat GPT, sa helt åpent, det vil vi bruke til å trene uh, GPT vidare. Det har de det er, jo, det er jo noe mer enn treningen her også, når du snakker om at de kan koble forskjellige ting til. Er det profilering du Nei. tenker på? Ja, eller vi jo ikke nødvendigvis helt hva de kobler til, eller det står jo for så til Terms of Views og Privacy Policy hva de gjør, og det er jo ryddig nok. Men, men vi gir dem jo en del informasjon om hvor mange som bruker det, hvem som bruker det, hva slags grupper av, av nasjoner, så, så vi gir dem en del metainformasjon information å måtte lage en bruker. Er det løst? Ja, ja, vi har løst alt det. Det det som er litt av trikset med å bruke dette interface som OpenAI jo tilbyr. Så, så det som vi har gjort da, vi har opprettet en konto hos OpenAI, eh, som er på en måte da Ranneberg kommunes konto hos de. Eh, og den har med då en API-nøkkel som det heter. Og så er det då tryggsatt at vi har lagt vår egen chat som jo da heter AIRannebergskolen.no. Og, og det er vår server som vi har kontroll på, eh, som er då en virtuell server vel merke, hvor jeg sånn rent teknisk har installert en Linux-utgave, der vi har installert en bloggmotor som heter Wordpress. Som, fordi jeg kjenner den godt, da er det greit å ta noe du kjenner godt. I den så har vi en utvidelse som heter AI Engine, som er en utvidelse som er chatbotter som kan koble sig opp via disse API'ene til OpenAI. Og, bare... Og dette er noe alle i prinsippet, som har noe teknisk innsikt i hvert fall, kan klare å få til, og det at du har den på en egen server, betyr det at det er der du har kontrollen over brukere som logger seg på, vad de bruker den til, ja. og så videre. Ja, i korte trekk så er det det. Og, og, altså sånn, ikke, og ikke for å skreide med det, fordi det kan det fra før. Det tekniske i denne løsningen tog 25 minutter å sette opp. Og så har jeg brukt en god del mer tid på å lage selve nettstedet, altså med grafikk og tekst og, og litt sånne ting, og tenke ut hvordan de ulike chatbottene skulle være. Men alt det tekniske rammeverket tog 25 minutter. Og, og hele fordelen her er jo da at når man har en bruker som skal bruke tjenesten, så kobler den seg opp til nettstedet mitt, eller kommunen sitt, og kommer in på en side som har en chatbot, da blir den chatbotten overført til maskinen til den som kobler seg opp. Og så når brukeren skriver det inn i den chatboten, så sendes det til AI Rannerbergsskolen-serveren, og så er det serveren der som sender det videre til OpenAI. Og så gjør OpenAI sine triks, sendes svaret tilbake til, min, til AI Rannerbergsskolen, og så sender AI Rannerbergsskolen det ut til den aktuelle chatboten som spurte om eller ba BAMenChat. Og hele trikset her er at siden jeg har serveren i mitten så anonymiserer den alt i forhold til brukeren som bruker chatbotten. Så OpenAI får ikke vedre noe annet enn at dette kommer fra Ranneberg kommune sin konto. Ja. Og, den svarer, og den bare svarer til Ranneberg kommune sin konto, altså serveren som er bare en ip adress for å ta litt teknisk. Og så er det min server som i ugangspunktet kan lede alt om brukeren, men den har jeg satt opp sånn at den også er helt anonym. Sånn at, hvis, jeg, hvis jeg skjønner riktig ord din, så du har fått til att du bruker feideinnlogging til WordPress-siden din? Ja, men den feidepåloggingen er en slags, bare en sånn feidemur som jeg kaller det, som gör at brukeren får tilgang til den nettsiden der chatbotten er. Så det er fremdeles ingen kobling mellom feidebrukeren og chatbotten. Det er viktig, fordi at dette blir jo nærmest et på som man får tilgang til, og så forst begynner ja. den videre in i din lille svarte box din virtuelle server, hvor, alt blir, altså, hvor, hvor det er anonymt, både hvem som, har, hvem som har sendt dette her, og så videre sender du denne her eh, til OpenAI, ja. får svar tilbake, og så henger det på någon eh, koder her som gör det at eh, dette svaret da blir sendt ut til den som Spurte, men ingen vet eh, hvem som har spurt, og kan koble personer eh, til denne bruken. Ja, og det er det som på en måte redder i anførselstegn hele bruken, i den forstand at, det er at brukerne er, totalt, er 100% anonyme i hele prosessen. Selvfølgelig kunne jeg på min tjenere valt å lagre absolut allt som gikk gjennom tjeneren, og da hadde ikke brukerne vært anonyme på min tjenere. Så, så vi kunne selvfølgelig lagt et rammeverk der vi sier at det, min tjener eller Ranneberg kommunes den vet alt hva som foregår, men den har vi full kontroll på. Så då er det jo ingen part som forvetrer noe som helst. Men da måtte vi selvfølgelig også gjort en, en DPI- og ROS-analyse med det i mente at det ville være et ledd i denne kommunikasjonen som lagrer alle personopplysningene. Det man har gjort nu är att kortslutta väldigt mycket av arbetet med med GDPR. Fordi vi behöver fördina direkt och kan det. Si alltså vi har undgått och må han data behandlaravtal, vi har undgått och måste eh kalla for för For För alle de som brukar tjänsten är reellt anonyma så er det ingen personopplysninger som blir behandlet i dette systemet. Og dermed så slipper med unna veldig mye av alt det som kunne blitt vanskelig i denne jobben. Men, men vi kan kanske si det sånn at du må, betyr det også at Randabær kommune ikke har en databehandleravtale med OpenAI? Vi, vi har mulighet til å få en databehandleravtale med OpenAI, men siden, vi, siden de ikke behandler personopplysninger på våre vegne, så trenger vi ikke. Nej det er ditt ord her som dere nerdene bruker, som jeg ikke helt sikker på alle der ute faktisk skjønner. Dere bruker ord som DPI-a, ROSA-analyse og databehandleravtale. Odin, kan du fortelle oss kort hva disse tingene er, og, og for de som ska sette det opp selv, fortell vad trenger du og hva ikke trenger du, hvis vi begynner med dpi -er. DPI-er er egentlig en litt grunnig roseanalyse som er spesifikk for behandling av personopplysninger. Eh, altså du skal gjøre en DPI-er. Ja. Jeg tar ikke sjansen på alltid hva den forkortelsen er. Jeg sier alltid noe feil da. Eh, men, men du skal gjøre en risiko... Eller når, si, du har mange nok brukere, eller brukeren er sårbare nok, og når man har elever så går begge deler inn i den så skal du gjøre en ekstra grunnig risikoanalyse for hvordan disse datene som du eventuelt bruker, eller personopplysning du bruker, hos, hva risikoene er med den brugen. Ja, eller, eller hva slags konsekvenser, eller, det vil, konsekvenser det kan få om om det går noe galt. For det er egentlig det er en liten sånn, altså, hva, hva er det verste som kan skje, og hvor stor er den risikoen, og hvordan kan du unngå at dette skjer. Og det som jo vi gjorde, og som vi finner jo på Aira Anarbergsskolen, det er jo en, et behandlingsdokument der vi også har en slags DPI-er, fordi vi, vi måtte rett og slett forklare hvorfor er brukerne våre anonyme. Vi må på en måte, som en del av risikoanalysen, si at vi mener at våre brukere er anonyme, eller at hver bruker er anonyme, og her er grunnen til at vi mener det. Så for hvis ikke så er det for så vidt lett å si at det er kunstig intelligens, det er skummelt og informasjon ble brukt veldig mye rart. Og da er det for så vidt vår jobb å vise at i vår løsning så blir ingenting brukt. Så vi må på en måte begrunne hvorfor vår bruk av språkmodeller eller denne chatbot-løsningen ikke behandler personopplysninger. Og det er alltid en litt sånn interessant øvelse å si hvorfor noe ikke er. Men, men, men vi såg på det som nok så nødvendig å, å ha det på plass. For å tåle er det litt, sånn, litt kritiske innvendinger som, som, som selvfølgelig også kommer. Og så, så, ros snakker vi om, det står for risiko- og sårbaranalyse. Eh, ja. Jeg har skjønt det riktig. Se på positive og negative muligheter ved å ta i bruk denne tjenesten, dette verktøyet. Ja, det er den risikoavveining som du kan få så vidt gjøre, så altså, står tjenesten i forhold til eventuelle risikoer. Så, som som en och må jo då sånsett jag gör. Så, så i vår lösning så handlade det om egentligen att vi tänkte ut en måte der eh uh, brukarna kan være helt anonyma. Alltså vi har et såbart ledd. Alltså ai airenervskolan.no är et ett såbart ledd för visst den blir hackad så är kan för såvida de som tar kontroll över den maskinen ju se en kvär interaktion mellan av chattbotarna och de kan bli att koppla brukare och chattbotar och lite såna grejer. Så vi har en vi har ett säkerhetsled så en en, en må måste vi göra. Eh och och det därför jag tänker den rekke följ med gjorde dig med på moder med tänkte du den tekniska lösning eh uh, den upp, beskrev de olika riskerna och hur vi menar att det behandling av personupplysningar på en måte pakte dette inn som en løsning, som vi så at ja, denne, denne løsningen kan vi selge inn og på en måte eh, bruke som, som en tegang for alle elever og alle lærere. Og dermed kan se, si at alle elever alle lærere skal bruke denne tjenesten. For då blir det en del av opplæringen til det som vi tilbyr i Ranneberg kommune. Og da, da vi i kommunen har orden på alt sånt. Ja, men uh, bare for å, å klargjøre et uh, par uh, sånne ting her, for de som ønsker nå, og som tenker at dette var en kjempegod idé, dette, dette har vi lyst til å gjøre også. Uh, uh, hva hva ville du gjort først? Um, jeg ville satt opp den tekniske løsningen først. Ja. Og da eh, i denne virtuelle serveren din, eller en svarte boks eller hva vi ønsker å kalle den, fullt anonymisert, er det sånn at det blir lagret noe der eller er det bare hold på seg si, en eh på eh, port for å få sendt meldinger inn og ut? Sånn som jeg har satt den opp så er det en port. For å sende meldinger inn og ut, men det er derfor så i dette utvidelsen som jeg brukte AI engine, den kan lagre alt, men jeg har skrudd av det. Ja, så det er en mulighet, og det, og det er noe det bevisst har valgt å gjøre. Ja. Altså, og det neste steget for å håper, få ting på stell i kommunen, at alt er på plass. Ja, det er jo å begynne å, å, å tenke på det teknisk eller på, på, på det pedagogiske. Altså, hvordan har vi lyst til å utforme tjenesten? Hvordan skal den se ut? Hva er det vi tenker at den skal løse? og begynner å tenke på hvor skal vi skal få presentert dette for elever og elever på en måte som gör at det blir det med vi håper at det skal være. Ja, det synes jeg var et kjempegodt innspill, jeg må si det. Akkurat det likte jeg veldig godt og håper at alle biter seg merke i. Ja. En ting som jeg lurer veldig på Odin, som jag har hørt, eh, dette må du se si om stemmelike, altså fordi du bruker API-løsningen så kan du som administrator bestemme med en type en knapp at det eleven putter in skal ikke brukes til treningsdata av chat -GPT. Ja, det, det er hovedinnstillingen. Altså, 1. Mars, så, før 1. mars så måtte du be OpenAI om det. Etter 1. mars så er det det som er standardinnstillingen. Så, så OpenAI vil ikke bruke noen ting, så er det sant at jeg ber dem om det. Det har jeg ikke Nej, Nej. Så er det ett spørsmål som mange tenker på vi er gjettet på det er jo pris, ja. fordi at dette, sånn som jeg ser det, kan jo bli en uforutsett utgift som man ikke helt har oversikt over, og vi har jo ofte våre budsjetter. Så kan ja. du fortelle oss noe om prissetting her, og hva betaler Randaberg for denne tjenesten, og hvordan er prissettinga? Altså vi, vi kan begynne i den ene enden først som, altså det å ha en virtuell tjener, det må en kommune selv finne om de har det lokalt, eller om de leier, og hvis de leier så er det sånn 300-400 kroner om måneden. Jeg, jeg har satt opp en Linux-installasjon, den er gratis, WordPress er gratis, iEngine-utvidelsen er i utgangspunkt også gratis, men den har vi betalt for, så vi har Pro-utgaven som kan gjøre litt flere ting. Uh, og så er det jo da å betale til OpenAI. For de gjør ikke ting gratis. Og det er for så vidt veldig ha det avklart. Men de har jo en interessant prismodell. Du betaler en sum per stavelse som uh, den kunstig må jobba med, eller språkmodellene jobber med. Det kalles tokens hos de. Og prisen for den modellen som vi bruker, så vi bruker chat GPT-3-5 eller GPT-3-5-modellen, som ikke er den beste, men den er kjapp og billig. Og det koster, jeg skal øvesette det for dere med en gang, som vi slipper ha sånne små rare i dollar. For 10 kroner så får du jobbet med 300 000 ord, sånn omtrent. Og 300 000 ord er veldig mange ord. Uh, og, og det betyr jo da at når jeg har latt uh, alle brukertjenesten fritt, den som har satt opp i egentlig i april og nå i mai, at alle elever i Ranneberg kan bruke det så mye de vil, alle lærere kan bruke det så mye de vil. Vi har ikke hatt problem, med å nå kapasitetsgrensen i forhold til hva vi har med OpenAI. Så jeg har da gjort som jeg sa på NKUL, latt alle lærere som har lyst til å prøve, få lov til å prøve tjenesten. Så jeg har ikke åpnet eller har ikke, har ikke lukket ned brandmuren eller feidemuren enda. Og då kostet det oss 500 kroner i april. Så det, har... ja, det var jo ikke noe å bli skremt av. Nej så, så akkurat så lenge vi holder oss til GPT 35 så tror jeg pris vil aldrig bli en utfordring. Da skal en jobba fryktelig mye. Vi har internt her i kommunen sagt en sånn, hvis det blir et problem, så kan hver elev få lov til å bruke tjenesten 5 kroner i måneden, og det er 150 000 ord. Det er mye tekst. Men, men jeg, har ingen, jeg tror ikke vi når de grensene, for å si det sånn. Men det som gjorde går an, og som ville ødelagt budsjettene litt mer effektivt, det er å skru på GPT-4 for alle sammen. For GPT-4 er en veldig mye mer avansert modell. Den er litt tregere, så altså han bruker lengre tid på å forsvare. Og så koster han et sted mellom 10-30 ganger mer. Så i stedet for 300 000 ord for 10 kroner, så får du 30 000 ord. Eller kanske et sted mellom 30-10 000 ord. Og, og då begynner ting å kanske fort balle på seg mer. Uh, så so, so, so den det har det tilbyr meg i praksis ikke-elevene, alle de chatbottene jeg har satt opp, det er stort sett ChatGPT 3-5. Og så har vi få som må bruke ChatGPT 4, for hvis ikke så hadde de ikke vært flinke, flinke nok i gjennomførselstegn. Men uh, i forhold til det med 3,5 uh, og 4 utgavene, jeg betaler jo uh, selv for å ha tilgang til ChatGPT 4, Eh, og eh, noe av grunnen til det var jo at når jeg brukte den forrige versjonen, så hendte det at jeg ikke fikk lov til å om ting. Da stoppet den på grund av kapasitet hos AI og så måtte jeg vente på at det skulle bli ledig kapasitet der. Er det noen utfordring dere har mött ich ikke på den måten, men i den avtalen vi har med CHAT-GPT så har vi limits, altså vi begrensninger. Og det handler om at vi har ikke har lov til å kalle på tjenesten mer enn 3500 ganger i minuttet. Og vi har også en på 90 000 stavelser i minuttet. Og det passer fint for en kommune av Rannerbergs innstørrelse med 1500-1600 elever og 2300 elever lära ett sätt där. Eh och det betyder med vi vill i praktiken nå dessa gränslager, men men Oslo kommune, Stavanger kommune, eh visst de vill tillby en liknande lösning så må de ingå ett samarbete. Antag viss med Open AI, men med Microsoft som OG T-byr. Eh Open AI sin tjänst, men då via Azure eh systemene som Microsoft har. Men da, men da må en gjøre en aktiv jobb med å ta kontakt med Microsoft, forhandle om hva limits en ønsker å ha, og hva da Microsoft kan tilby kommunen som ønsker det. Gjorde du en vurdering av Microsoft Azure, chat GPT, serie 5 Turbo, kontra OpenAI-tilsvarende løsning? Ja, men når jeg satte den opp første gang, så var det bare OpenAI som hadde et tilbud. Uh, og så har og tilbudet sånn standard tilbud på dagsdato då da er OpenAI litt romsligere i fordelgrensen, men jeg har vært i kontakt med Microsoft om dette. Og nå i på en kul faktisk, så vi skal ha oss en liten prat om hvorfor vi gjør dette, for de sånn i hvert fall sånn per dagsdato så er faktisk Microsoft Azure OpenAI eh uh, litt raskere enn OpenAI. Så, så, fordi de har sin egna tjänster och så det är get på detta så så jag förstår vi är intresserade i att så sånn som ni ser att nu kommer över på, på Microsoft sin öppna eller sin sin GPT-lösning då. Eh, men sånn, men, men, men resten resten har Ja, resten av principerna är likt altså, Microsoft te en identisk tjänste med OpenAI. Så, og vi er under akkurat de samme forutsetningene så lenge vi API. Så, ja, det er, så er det, bare for, nei, nei, nei, for kommuner, jeg, kommuner som ønsker å, å, å vurdere det, så, så kan vi da bare slå fast at uh, det er bare leverandøren som uh, er forskjellig, mens uh, oppsettet ellers er helt likt. Oppsettet er helt likt, og i den AI-engine som jeg bruker i WordPress, der kan jeg bare velge at hvis jeg har satt opp uh, Azure, OpenAI som det heter, som jeg har gjort, då er det bare gå in i den og si at nei, jeg vil heller bruke Azure OpenAI i stedet for OpenAI. Så, så det er et enkelt val Og jeg vet jo også at når eh, Palm 2 til Google blir sluppet offisielt, så kommer den også med et API-interface. Jeg regner med, uten at jeg vet det, for de har ikke sluppet Terms of Use, men jeg med det vil bli en lignende ordning der, at, at data ikke blir brukt noen sted. Og da regner jeg med at det kan koble opp si, min løsning opp til, til Google sine API-er for språkmodeller. Odin, du, jeg... du har delt dine erfaringer. Skal du fortelle litt om, om hvor man kan finne informasjon om vad du har gjort? Og jeg vil gjerne at du skal fortelle litt om siden din, AI-randearbeidsskolen.no. Ja, og så altså litt om det jeg har gjort faktiskt på ai-randebergsskolen.no under den, eh, hvorfor er dette lov, GDPR-farnen, eh, der kan en følge en lenke til en litt mer detaljert så der skriver jeg litt mer om den tekniske løsningen, eh, uten at jeg skriver så voldsomt mye. Ja, så har jeg også skrevet litt mer om det på en blogg jeg har som heter iktaskole.no. Eh, men, men det er et godt ugangspunkt med ai-randebergsskolen.no. Og den vill alltid den delen vil alltid være öppen oavsett feidemuren eller ikke. feidemuren kommer bara att om själva chatbotarna. Um, men ellers, ja, varför med satt upp uh, AI Ranabergs skolan, antän att man hade lust att tillbyd detta. Det är det du tänkte på Magnus. Ja, for det är ju en fem, te, fin tjänst som du på något sätt har inviterat norska lärare in för att pröva lite, för sån rent formellt så har ju inte norska lärare lå til och pröva själ heller i förhållande till om samma väg. Nei, og det, og det var jo på en måte målet mitt, altså, eller, det, det to grunner, altså, eller to hovedgrunner for, sånn, fra et eh, skolefaglig perspektiv, som jeg har på en måte lagt til grunn av å si at det, hvorfor må gjøre dette. For jeg mener vi må. Det ene er, eh, jeg skal ta det på en måte litt sånn torbelig argumentet først, det er rett og slett fordi at vi slipper kjonen Altså, det, det, språkmodeller er kommet for å bli. Eh, og, og, og hvis en skole eller kommune tror at med kan løse dette med å bare si at elevene ikke skal ha tilgang til det når de er på skolen eller når de er hjemme, så gir de bare en fordel til de elevene som trenger det minst. Eh, for du klarer ikke å stenge det ned. Og, og vi kan ha et sånn banalt eksempel i Ranneberg sammen med kronbøkker. Og de har med formelt full kontroll over sånn fra, fra administrasjonens sida. Så med kan si hva som skal være tilgjengelig på kronbøkene eller ikke. Og, og hvis vi hadde reagert sånn som en del kommuner gjorde, og liksom, ei, chat-GPT chat har kommet, vi stenger det ned. Så betyr det at elevene ikke har ikke tilgang til chat på kronbøkene. Men det betyr at de ressurssterke elevene, la oss kalle de det. De har jo tilgang til den tjenesten på alle andre steder enn på kronbøkken sin, på mobiltelefonen sin, på den pc de har hjemme på et eller annet, annet verktøy. Mens de er ikke fullt så ressurssterke elevene, så der er det faktisk en del elever som har kronbøkken fra skolen som sin eneste digitale enhet. Og hvis vi stenger det, så har vi tatt fra dem muligheten til å kunne bruke det overhovedet. Det, det er noe som vi skal huske litt, litt senere. Det, den, eh, den andre er på en at med at vi prøver å stenge ned skolen fra den delen av virkeligheten vil jo bare gjøre at skolen bare fjerner seg fra den virkeligheten elevene tross alt skal ut i. Så vi må, fordi det ikke er til å unngå, fordi det alltid kommer til å være noe fremover, litt sånn internett er her, lik det eller ikke, så må vi lære elevene hvordan de behersker denne delen av virkeligheten også. De kommer til å møte språkmodeller i en eller annen variant. Altid i vi må lære dem hvordan de skal forholde seg til disse. De må forstå hva det er, og de må forstå hva det kan gjøre og hva det ikke kan gjøre. Og då må jo også lærerne forstå det. For hvis lærerne ikke forstår det, så er det ingen mulighet for at de kan få elevene til å forstå det. Og, og det er liksom det første argumentet, det er, liksom det, sier, det, er det kjedelige argumentet. Det andre argumentet er at jeg mener at dette er et utfattelig bra verktøy for elever og lærere i skolen. Men for å kunne påstå noe sånt, så må vi også skjønne hva en er for noe. Og det er det vi har brukt mye tid på. Og da vil jo jeg si, sånn, hvis vi skal snakke i øverskrifter, så vil jeg jo si at det er en ressurs både for elever og lærere som språkmodell. Det er et utjevnende verktøy som, som gir til de som til elever som gjerne ikke har så mange ressurser hjemme, i forhold til elever som har ressurssterke foreldre ofte. Som de kan spørre, og det var mange elever som ikke har, men da er språkmodellet så kraftig og fungerer såpass godt at de kan fungere, som det godt nok, som en egen liten ekstra lærer, som en egen liten forelder som kan svare på alle de tingene de eventuelt lurer på. Det gir også en mulighet for bedre tilpasset læring, som er jo selvfølgelig et sånn stort, brett ord, men men utgangspunktet for den påstanden er jo at du kan få disse språkmodellene, nå, nå, nå, nå kjenner jeg at jeg glir inn i en lang tale her, um, Um, jeg skal komme tilbake det, læring, etterpå. Samarbeid og interaksjon, at du får noen å interager interagere med. Uh, er de jo disse språkmodellene gode på? De er gode på samtale, de er gode på dialog. Og, og, og, og, ikke det at folk skal bruke det som en venn i stedet for, for det skal de ikke. Men til en, sånn en skolearbeid så er det igjen en liten ekstra lærer, når læreren er opptatt et annet sted i klasserommet. Til, til å kunne gå in i en faglig dialog. Og så har jeg sagt en del om demokrati og medvirkning, som jeg mener det. dette. I stand setter elever til ta en plass i et demokrati, i en medvirkningssammenheng, hvor de nødvendigvis ikke alltid er det. Og, og, og så kan kommer det som jeg mener, at det viktig, som jeg sa, først, det er en trygg måte å bruke AI på i skolen. Men jeg skal begynne i den, den viktige enn å si noe om mange har sagt noe om hva språkmodell er og hvorfor det er viktig, og jeg vil si det gjerne, jeg skal oppta et eksempel, og så ta det som utgangspunkt. Altså, dette er jo ikke kunstig intelligens og sånn i løsluft, og dette er en maskinlæringsmodell som har trent på språk. Så det som Kjert kan, er språk. Han, han er ikke trent på fakta, han er ikke på på... Å gi korrekte opplysninger om verden, han er trent på å gi deg godt språk ut fra det språket som du gir ham. Så hvis vi skriver inn til en chatbot med ChatGPT at hva er hovedstaden, eller hva heter hovedstaden i Frankrike? Så vil du få opp et svar eh, som, der det står Paris. Men det er ikke fordi at ChatGPT vet at hovedstaden i Frankrike er Paris. Det er ChatGPT vet er at hvis noen skriver hva er hovedstaden i Frankrike, så, så er svaret noe med ordet Paris. Og den forskjellen der med at han må skriver noe med ordet Paris kontra det å vede at hovedstaden i Frankrike er Paris, det er en sånn veldig viktig måte å forstå forskjellen på det å søke opp en opplysning om verden, og det å spørre kjett om noe. For Kjett-GPT gir en tekstlig sammenheng med det du ga den. Så den svarer med tekst som er det mest naturlige måten å svare på det du ga den som tekstugangspunkt. Og, og, og her ligger trikset. Det betyr at en av de tingene som KjærtKPT er minst god på er å produsere innhold. Og, og la den synke lite inn. Så alle disse elevene, som jo finner løsninger på eksamensoppgaver eller andre oppgaver. De bare skriver inn oppgaver, og så kommer det et ferdig svar. Altså at ChatGPT produserer et innhold. Det er ikke det ChatGPT er flink til. Og det har alle som har sett i svaren ofte sett. For de svaren er litt generiske, de er litt sånn omtrentlige. Det er ikke gode drøftinger, der er ikke, han, han er en veldig dårlig aktør. Han mener egentlig ingenting på en sånn god måte. Og det er jo simpelthen fordi han er ikke en aktør. Han mener ingenting. Han bare gir et naturlig tekstrekkefølge av et tekstugangspunkt. Og grunden til at han gjør det godt på et type eksamensoppgaver og sånn, er at har et svar. De har allerede gitt svar. Og det kan godt hende at chat-KPT er trent på tekster der disse tingene henger sammen. Og dermed så ser du ut som om ChatGPT kan produsere et innhold, men han gjør egentlig ikke det, han bare gjengir en statistisk veining av et ugangspunkt. Og det som ChatGPT dermed er rågod på, det er hvis du har språk og ber henne om å gjøre noe med det språket. Så hvis du gir ChatGPT tekst og ber henne om å gjøre noe med denne teksten, da gjør ChatGPT en fabelaktig jobb. O det her detta på mode kom in med et sån utjämnande verktyg. Jag trodde du Magnus väl i en podcast et ett exempel som som du släkte gör du kan ju ge en sån inte god syntaktisk text. Och så kan du si till ChatGPT, rätta upp i skrivefel och gör texten mer lesbar. Men ja, er. du har ChatGPT text. Och så ger du han egentligen en besked om uh, gör något med denne här texten och då chatt ChatGPT som maskinlæringsmodell bygget opp til å forstå viktigheten av ordene, og kan då ut fra det lage en ny tekst, men der man bevarer meningsinnholdet i den teksten som var i utgangspunktet, og det i ny form. Og på denne måten så er det et fabelaktig eh, verktøy hvis det er sånn du bruker det. Og jeg tror det skal bli det siste ordet i dagens episode. For detta är en episod där vi hedrar Odin eh som årets och världshistoriens första mottagare är hedersprisen fra pedagogisk intelligens. Och hvis vi följer andre store såna priser då, Odin så sånn som Nobels fredspris och sånt, så är det ofta sånt att man håller sån eh Nobel fredsprisvinnarna eller Nobelvinnarna, de håller ofta så i neste episode av podkasten Pedagogisk Intergen, så skal Odin fortelle oss sine subjektive tanker om chat knyttet til undervisning og læring. Takk for i dag.